всім привіт прийшла прийшло дві посилки новою почтою і міст експрес замовляв ще одне зарядне для знайомих попросили замовити Сейчас перевіримо що за зарядне людина така вредненька як виявилось то може і не віддав. Так. Е, є, в мене подібне було ну то те що я замовляв я замовляв собі на 8 А. це на 10 А. Е, получається ну буде де-небудь або тут або внизу буде посилання на те відео Коротше, у них акумулятор мощніший то есть у мене на 80 А, часов то я брав собі 8 на 8 А. А у них, правда, 150 чи 145, але я тоді не знайшов такого великого. А це ось недавно мені скинули, що є на 150. Ну, в смыслі, на 15 і на 20 А. На 15 і на 20 А є зарядні. Просто я тоді не знайшов. Ну, вони й дорожчі, звичайно. Так, ну от. Так, що ми тут? АГМ-гель, також, ж, як і цей, зараз подожіть ближче п'ятцю. Так. так, що тут у нас? 12 вольт. Ну, тобто, воно абсолютно таке ж саме, як і те моє. Так само вибираємо, ну, отут якийсь, ну, це стандартний, я так поняв, автомобільчик намальований. Получається далі гем це такий акумулятор як у мене і режим то це я не знаю що це за вет. хто знає скажіть такий схожий може на якийсь літій може ще на якийсь Ну вона більш функціональна я так розумію чим моя А кстаті знайшов ту що мощніше то там ще й ампераж переключається ну там більш така ну це мотоциклетні акумулятори і це режим е встановлення мертвих акумуляторів то тобто, фактично, фактично е ну схоже схоже вони всі зараз е схожі і їх беруть в основному в Україну я так бачу масово тому що у нас самі розумієте війна і без світла сидимо бо путяжка кидає бомби тому цей приходиться якось виживати скажімо так так ну стосовно цього працює головне що працює тому що мене більш турбувало що таки коли комусь замовляєш то хотілося щоб воно працювало замовляв також У мене як ви пам'ятаєте є бустер бустер для заведення автомобіля і весь час їжджу Тоже посилання буде Де-небудь де Тут Або внизу Замовляв сумку під нього Зараз покажу Ось такий от Такий бустер Але просто весь час приходиться Возити його з собою В коробці Тому що Він такий Ну як павербанк можна сказати Але Получається що все ж таки там куча куча всього О, сам сам бустер от такий от і соответственно під нього теж відео можете подивитися я купив привожу додатково і під нього ця ж штука якою прикурювач цей джамп стартер не бустера джамп стартер ну і тайп сішний type сішний провод до речі прикольний кстати, надо буде його наверно забрати в собі на інші нужди тут все одно зря лежить і получається замовив під нього сумочку тому що тоді коли я замовляв їх не було не було таких сумочок а тоді почали у мене на 10 тисяч джамп стартер а то Почали виходити на 20 тисяч. І під них оце ці сумки почали пускати. Получається, вона йде стандартна. Ось. Получається, отак витягується під той більший. От, бачите? І витягує, а встановлюється, нажав ця штучка. Це під мій. От якраз. Бо той більший на 20 тисяч, він... Ну більше, більше скажімо так Ну в Україну Опять же його замовити не можна тому що у нас не доставляють зараз павербанки не доставляють заліжки Ну все не доставляють скажімо так дуже проблематично щось замовити треба через якісь обхідні путі Ну от провод провод конечно теж базеус Чи базеус Ну коротше. Саме головне, що тайп-сішний. Ну от, скажем так. Ну, він буде такий об'ємний. треба щось придумати. Ну, коротше, саме головне те, що можна отак закрити. Зараз я розберусь, як його там положити краще. От. І все. І сумочка і пішов ну верніше пішов що машину вкинув вона така грубенька У машину вкинув мало того що буде місце менше займати Є різниця да возить отаке і возить отаке ну і все компактніше зручніше тому всім дякую